Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри, сьогодні п'ятниця, 9 грудня 2022 року, а українська земля уже стогне від повномасштабної війни 289-й день. Здригаються наші мирні міста і села, рікою тече людська кров. Знову ж таки, впродовж останньої доби ворог намагався атакувати Україну у різний спосіб. По всій лінії фронту йдуть тяжкі бої. Ворог невпинно обстрілює прикордонні на півночі нашої батьківщини, зокрема на Сумщині. Цієї ночі ворог атакував знову своїми вбивчими ракетами наш багатостраждальний Харків. Знову є постраждалі, є поранені, знову плачуть люди на українській землі. Ворог намагається обстрілювати зокрема південь нашої батьківщини. Кожного дня під російські обстріли попадає наша Херсонщина, зокрема, щойно звільнена її частина. Знову була обстрілена наша, наше Запоріжжя, Дніпропетровщина. Але найбільші бої йдуть на Донбасі, довкола Бахмута і Авдіївки, і так само на нашій Східній Харківщині.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 Промовляти в імені цього народу-мученика до сумління світового співтовариства. Сьогодні я би хотів розпочати з вами нову серію роздумів про те, якою ми хочемо бачити Україну сьогодні і завтра. Як нам будувати наш спільний дім після перемоги України над російським агресором і окупантом. Бо ми цю перемогу вже відчуваємо. Ми вже її бачимо. Не тільки про неї мріємо. Але неможливо говорити ані про сьогоденні України, ані про її майбутнє, без особливої уваги до української молоді. До молодих дівчат і хлопців, які стали на захист своєї батьківщини. Бо саме молодь сьогодні є та, хто несе на своїх плечах найбільший тягар цієї війни. Ми дивимося на наших захисників, дівчат і хлопців, цей цвіт нашого народу, який сьогодні страждає. Цвіт нашого народу, який сьогодні гине у борні за свободу і незалежність своєї батьківщини. Тому так важливо нам прислухатися до тої молоді, почути її мрії, відчути, як живе, за що бореться, і навіть як помирає наша молодь. Саме для того, щоб наша молодь могла жити, будуючи свою рідну батьківщину тут, на рідних землях. Я пригадую, як ще в е, 2014 році у Зерваниці мене запиталися молоді хлопці, дівчата, що нам робити, чи нам для України жити, чи вмирати? Я тоді крізь сльози їм кажу, жийте, борімося за життя. У своєму листі до українського народу нещодавно Святійший Отець Папа Франциск окремо звернувся до української молоді. І він з болем ствердив, що сьогодні українська молодь є змушена взяти в руки зброю для того, щоб захищати свою батьківщину, полишивши свої мрії, про майбутнє, які плекали. Але давайте не будемо переставати мріяти. Давайте підтримуємо нашу молодь. Сьогодні особливим покликанням церкви є супроводжувати нашу молодь у цих непростих, жахливих, драматичних обставинах війни в Україні. Наша героїчна молодь. Це є не тільки наше майбутнє, але й це наше сьогодення. За неї сьогодні особлива молитва. Для неї ми сьогодні мусимо особливо працювати. Її мусимо особливо плекати і підтримувати. Сьогодні я теж хочу запросити усіх вас до усильної, Молитви за Україну. Хочу пригадати, що ми продовжуємо молитву і піст за нашу батьківщину. Хочу пригадати, що кожного дня о 20-тій годині за українським часом ми лишаємо все і молимося за нашу батьківщину. Я запрошую усіх молодих людей, дівчат і хлопців, давайте будемо разом. Молитися за батьківщину. Бо це є молитва, зокрема, за українську героїчну молодь. Сьогодні, знову ж таки, приходять дуже такі зворушливі і дуже непрості, драматичні вістки з наших окупованих територій. Знову ворог намагається масово депортувати українських дітей. Більше того, росіяни випустили окремий рекламний ролик про примусове усиновлення депортованих дітей з України. Масово захочують росіян адоптувати українських дітей, яких забрали у батьків. Самі росіяни стверджують, що вивезли з України понад 150 тисяч українських дітей. Але найбільш варварським є те, що для українських дітей з Донбасу саме чеченці створюють військові табори для того, щоб в найбільш агресивний спосіб виховувати дітей України, ненавидіти свою батьківщину. Дітям в руки вкладають зброю. Нашою молитвою огорнімо тих дітей, які сьогодні потрапили у ворожі руки. Тих дітей, у кого крадуть батьківщину, мову, культуру, саму любов до всього рідного. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну. Боже, благослови українську молодь. Боже, захисти українських дітей, невинних жертв цієї війни. Ми молимося за звільнення наших е, отців Івана і Богдана, які вже ось котрий тиждень перебувають під російськими тортурами. Ми просимо, Боже, благослови українське військо